Бе учира спака ми, бе съм сигурещи, мога ти да расум пят, ледено се се. Бе учира спака ми, бе съм сигурещи, мога ти да расум пят, ледено се. Звънят, а те, те няма. И ето идваш ти, идваш късно, призови. Камбаните звънят, а те те няма. Очите плачат за Тебе, мили. И ето идваш, бавно встъпаш, тихо-тихо. Лежи сърцето, очите плачат за Тебе, мили. Ако е те. Пусти, студени, тъгувам аз Моне тела, при мен е лам Тъгувам аз Даже и в си чувам твоя глас Тъгувам аз Мили мой, те Ти защо от мен се отрече Цял живот със теб. И ве, и ве, и ве. Обичам те още, ти ми си ноще. С обича и нежност за отминалите ми. Не искам разява не искам да скриваш. Плачат ти богатите със сълзи на очите, живота има само да. Ли се и със страха. И плачат ти богатите със сълзи на очите, живота има само да. Кога е тяхната съдба? И плачат ти богатите. Сънзи на очите Живота им е Само да Личуват се и състраха И плачат и Когатите Когато си поиска Живота им е весела. Това е тяхната зла